هذه قول فيها: قلت ياهل المجنة شي وظيفة عندكم، ياهل المجنة شي وظيفة عندكم، معي 12 فرد ما حصلت شي توظيف، من الإحياء قنعنا والامل عاده بكم لو تسمحوا للمقابر اهل المقابر ترفعوا تعريف ونرجو المعذره بالاتصال عقتكم معكم على الهاتف ابو حمدي محمد ضيف لي ست اتصل لكن ما جاء خطكم ردوا علي لا تقطعوا قلبي بحد السيف كلمني نفر الو ماذا شانكم من فين تتكلم ومن انت بلا تخريف قلنا الشاعر البداع يتكلم بكم وقال حي الله ابو حمدي لنا التشريف معك سالم ربيع كيف عاد احوالكم وكيف تاك الناس دي داخل عدن والريف من بعد ما متنا نحب اخباركم وعذر الشاعر الشعبيه على التكليف قلت لها ماشي نفس خابر اشياء من بعدكم مصايب ما مقدر حصيها بلا توصيف ولا لي علم يا سالم منين بدالكم الاسجال عندي تراكمت من داخل الارشيف لحظة خلني افتش ملف اعدامكم من تحت عادة والسجل تراصف الترصيف علي ناصر مسك فترة بسيطه بعدكم في ظل, فت في ظل مدة كان فيها الذعر والتطريف وبعدها طلعوا عبدوه غايد حزبكم وسلم السلطة وهو طاير وفي تخويف وثم عاد بالناصر محمد مثلكم حكم غرابة ست فيها تصرف وتصريف وصيت في يناير شد من مكريبكم وراح نص الشعب ما عاد ينفع التأسيف وقع هذاك من عندي وهذا منكم الله لا جاب الذي ودف بنات وديف، الو انت معيه؟ قالنا سامع لكم قليل صوتك طلعه ودخل بلا تقليف وقول لي يا محمد ما السبب في احداثكم؟ من الذي غادر؟ ومن باقي خبطت الكيف؟ قلنا دي غادر لعله قد وصل لعندكم اما السبب في احداثنا دي امس جانا ضيف من سته الى تسعين بيضا زيكم صلح وعطل عيش في راحه وفي تكعيف وفي تسعين وحدنا اليمن من بعدكم وعلامها من فوق صيرة رفرف رف الترفيف علي عبد الله المقوار شعبكم هذا على الوحدة إذا ما عندكم تعريف قاطعني ربي قال عفوا منكم أنا الذي وقعت وحدتكم بلا تحريف قلت له أنا عارف ولكن خلني خلص لكم هذه الجواكر كلها راحت من التكديف لما أربعة وتسعين أشخبر لكم بسكود والميراج فوق الشعب يا تهديف، خذت شهرين راح ابطالنا وبطالكم واهل القنايم قحفوا نص الوطن تقحيف، حرمنا حقنا والارضيه كامل لكم والناس دي داخل عدن تبكي ودي بالريف، قت الشرعيه قد غطت على تاريخكم وكل حاجه كائن سوت لها تحريف وعدني خاف يا سالم يشلك فأنكم المعذره عصبت ما اقدر بالتكشيف، يا سالم مشاكل ما اقدر احصيها لكم وانت كما قد شرت بالسابق بلا تكليف، هذا نص ما عندي وماذا عندكم؟ كلام مش قصص الفتها تاليف ثم قال عفوا ايش دور اصحابكم؟ بالمعركه هم قاتلوا او حيدوا توقيف قلنا ربنا يهديك هم دي سوبكم وهم يقودوا المعركه بالبارده والديف قالوا ما شان الوظائف وين قات اعمالكم؟ قلنا له الشرعيه قد سوت لنا تقشيف ثم قال له صدق تفدماتكم ماتكم مثل العسل لا دمعكم ينزل كما التقطيف هني أن تستحقوا صوبكم بيداتكم بالعلم رحتوا تشترون الجهل والتخليف الو الو الو قطعت الو الو يا سالم قطعت وخضكم بالله يا سالم ربيع لو سمحتوا ضيف ما كان قصدي هكذا زعلتكم طبق بوجي الخط كنا كفني تكفير والعفو على غضال